בסרטון זה נלמד איך להפוך מכנה של שבר למספר רציונלי. למה הכוונה? ובכן, נניח שנתון לנו שבר שהמכנה שלו הוא מספר אירציונלי. שבר כזה הוא, לדוגמה, שבר אחת חלקי השורש הרבועי של שתיים. כדי להפוך את המכנה למספר רציונלי, עלינו להציג את השבר באופן אחר, כלשהו, שבו במכנה לא יופיע מספר אירציונלי. תוכלו כמובן לשאול לשם מה יש בכלל צורך בכך. מדוע עלינו להפוך את המכנה למספר רציונלי? האמת היא שאין חובה להפוך את המכנה לרציונלי. בכל זאת בדרך כלל, לומדים איך להפוך מכנה אירציונלי למספר רציונלי, וזאת כדי להביא את השבר לפורמט אחיד. יש לכך כנראה עוד סיבה, אפשר לומר היסטורית. בימים שלפני המצאת המחשבון חישובים מסוימים שכללו שברים, איך קולים יותר לביצועה, כי עשר השבר, היה מיסпар רציונלי. אכלו בורו אימ, אcheinיש ביטוש לאזבזר זה, ויש אזבזר נוסע של הפיפו מתרחץ לפקח הביתול אלégנטי. עכשיו אחד חלקי השורש ארבעה וששתה ימצור את זה, אינו נeschב אלégנטי. או בורו נא speaking, אינו מרעב בורו ל כמה חלקי, מחלקי התוקה, כיף שמריא השבר, כי עשר שלו רציונלי. ופניני ראיות, אינך פקח מחנה אי רציונלי לרציונלי. הדאך, אפשטת ביותר במיקרה שבור כמו במקרה שלנו, לה... לחפילת השבר במספר אי רציונלי, לחקיא מספר אי רציונלי, בביטוי ששבה כמובן לאחד. כל שבר שamonא והמחנה שלו זיימ שבר באחרה לאחד. כי אם לא שינו את המספר נתון באופר מאודי, פשוט שינו את האופן שבור מספר מוצג. וفقן למה יש שבר בביטוי זה? אמונא יש שבר לאחד, כפול השורש רבוי של שתיים או פשוט לשורש הרבוי של שתיים, והמחנה יש שבר למחפלת השורש הרבוי של שתיים בשורש על פי ההגדרה אם נעלה בריבוי את השורש הרבועי של 2, נקבל 2. וזה בדיוק מה שאנחנו עושים כאן, אנחנו מכפילים את השורש של 2 בעצמו, כך שהמכתלה שווה ל-2. הפכנו מכל את המחנה לרציונלי, ומנע מדיין לא סילקנו לדמרי סימון השורש, אך, העברנו ובמחנה יש לנו אותה מספר רציונלי. והשבר שקיבלנו הוא מחצית השורש הרבועי של 2. שבר שקל יותר אפילו לבטא, כך שזה יכולה להיות סיבה נוספת להפיכת המחנה של השבר, למספר ננסה לפתור עוד כמה תרגילים לדוגמה. נניח שנתון לנו השבר שבע חלקי השורש הריבועי של 15. ובכן, תחילה ננסה לפשט את השורש הריבועי שמופיע במחנה, שנראה, שורש של 15, 15 שווה ל-3 כפול 5. אף אחד מהמספרים האלה אינו שלם, כך שאי אפשר להמשיך ולפשט את השורש. נלךם כן, בדרך שבהости שבאית zwy hardly ונחפיל את השבר הנתון בשורש של 15 חלקי השורש הריבועי של 15. הביטוי שקיבלנו שווה לשבע כפול השורש הריבועי של 15. פשוט הכפלנו את המונים. חלקי השורש הריבועי של 15 כפול השורש הריבועי של 15 ומכפלת השורשים שווה ל-15. גם במקרה הזה הפכנו את המכנה למספר רציונלי. המכנה הוא Italiaם מספר רציונלי. העלינו את השורש למונה כך את המספר האי רציונלי במונה. לא שינינו את השבר הנתון, פשוט שינינו את האופן שבו מוצג. אתה נתקדם ונעלה את רמת הקושי. נניח שנתון לנו למשל שבר מהצורה 12 חלקי 2 פחות השורש הריבועי של 5 במקרה זה הביטוי שבמחנה הוא בינום או דו איבר ודו איבר זה קולל מספר אי ולכן הטריק שבו השתמשנו לא יעבוד, כן, אם את השבר הנתון בשורש הריבועי של 5, חלקי השורש הריבועי של 5, עדיין נשאר עם מספר אירציני נרשום זאת כך, שתוכלו לראות בבירור שהטריק לא עובד. אם את הביטוי הנתון בשורש הריבועי של 5, engaged in של och, נקבל במוניה 12 כפול השורש הריבועי של 5, 5 ובמכנה נפתח את המחפלה לפי חוק הפילוג ונקבל 2 כפול הריבועי 5, השורש הריבועי של 5, פחות מחפלת השורש הריבועי של 5 ששווה כפי שنمורים במצав זה השיטה לא זרła לנו. משום שניסחנו עם השורה של רבוים של חמיש, במחנה איזار במחנה Fach לרגונאלי חייבה ראשם נאסה אי רגונאלי. שתים קFUL השורה של רבוים של חמיש. ועכשיו, מישתבר שהשיטה לא עבדת במצав כזה, כאשר במחנה יש דU איזار שכולל מיסPAR אי רגונאלי, במכירה זה אלנו בשיטה או בנסחא אחרת, וזה איתי היה נסחא דפריש של זה נעצור ונראנו את זיכרנו. לפני שאם נתנו לכם הבינום שתיים פחות השורש הריבועי של חמש, ותכפילו אותו בשתיים ועוד השורש הריבועי של חמש, תקבלו, נסו להתבחר מה תקבלו, ואם אתם לא מזהים במה מדובר, אז כיר לכם שזו בעצם המכפלה מוכרת לכם בוודאי בצורה a פחות b כפול a ועוד b. שכפי שראיתם באחד מהסרטונים האחרונים, שווה ל-a בריבוע פחות בי בריבוע. נחזור ונראה מדוע. ובכן, a כפול a שווה ל-a baribua ו-a כפול b שווה ל-a b. מינוס b כפול a שווה ל-a b. ולבסוף b כפול b שווה ל-b baribua. ab ומינוס ab מצטמצמים ואנחנו שרים רק עם a baribua פחות b בריבוע. על פי אותו עיקרון 2 פחות השורש של 5 כפול 2 ועוד השורש הריבועי של 5 שווה ל-2 baribua שזה 4. נרשום זאת כך, המכפלה שווה ל-2 בריבוע, השורש הריבועי של 5 בריבוע, ששווה ל-5. המכפלה שווה يمكن כן 4 פחות 5 או ל-1. אם ניישם את נוסחת הפרש הריבועים או במילים אחרות, אם נעזר בפירוק לגורמים לפי נוסחת הפרש הריבועים, ונוכל להפוך את הנחנה בשבר הנתון למספר רציונלי, ובכן נרשום שוב את השבר הנתון, 12 חלקי 2 פחות השורש הריבוי של 5, אתה נכפיל את השבר הנתון, 2 השורש הריבוי של 5, חלקי 2 ועוד השורש הריבוי של 5. גם במקרה הזה אנחנו מכפילים בעצם במספר 1, כך שאנחנו לא משנים באופן מהותי את השבר הנתון, אנחנו פשוט נציגים אותו בצורה שונה, ובכן, המונה יהיה 12 כפול 2, כלומר ל-24, ועוד 12 כפול השורש הריבוי של 5, וכל זה חלקי, את המכפלה במחנה נוכל לפרק לגורמים, לפי נוסחת הפרש הריבועים. ונקבל 2 בריבוע, וזה שווה בדיוק, כפי שרשמנו קודם לכן, ל-4 פחות, סליחה, סליחה טעות שלי, ל פחות 5. המכפלה שווה ל-2 בריבוע פחות השורש של 5, בריבוע כלומר ל-4 פחות 5. נוכל לרשום זאת פשוט כמינוס 1. או להשאיר אחד במחנה, ולהעביר את סימן, סימן לפני השבר. כמובן שאין טעם להשאיר את האחד, במחנה, נוכל אם כן לומר שהשבר הנתון שווה ל 24 12 כפול השורש של 5 במקרה זה צריכנו לפשט את הביטוי כולו, ולא רק להפוך את למספר רציונלי למעשה הביטוי שקיבלנו נראה אפילו אלגנטי יותר, ויש לכך עוד יתרון מעבר לאלגנטיות, התוצאה שקיבלנו אינה מובנת מאליה תארו לעצמכם שאתם ואני מנסים לבנות רק קטע שלנו אתם מקבלים את התוצאה הזו ואני את זו לא, זה לא בהכרח ברור, סתם מתוך התבוננות, שני הביטויים הם בעצם אותו מספר, אך אם אנחנו מסכימים מראש להפוך את המכנים שלנו לרציונליים, בכל מקרה יהיה לנו ברור שקיבלנו ביטוי יותר פשוט, כי כשנאים יכולים לשגר את הרקטה שלנו למאדים. ננסה לפתור את עוד תרגיל מהסוג הזה. הפעם ננסה לפתור תרגיל שכולל משתנים. נניח שנתל לנו השבר 5y חלקי 2 כפול, השורש הריבועי של Y פחות חמיש. נפתור את הבעיה בדרך שבה פתרנו את הקודמת. המכנה הוא דוי ור עם גורם אירציונלי. בעצם יכול להיות שהוא רציונלי, אנחנו לא יודעים למה Y שווה. אך Y יכול לקבל ערך כלשהו כך שעברו ערכים 20 ימים, השורש יכול להיות אירציונלי. אנחנו מעוניינים אם כן את השורש מהמכנה. ובכן, אנחנו נוכל את השבר הנתון, את השבר הנתון. ב-2 כפול, כפול השורש הריבועי של y ועוד 5. חלקי 2 כפול השורש הריבועי של y ועוד 5. הביטוי הזה שווה ל-1, אנחנו לא משנים את המספר הנתון. אנחנו פשוט מכפילים אותו ב-1. נתחיל עם המכנה. למה יהיה שווה המכנה? המכנה יהיה שווה הראשון בריבוע, פחות השני בריבוע, או לפרש הריבועים. המכנה יהיה ל-2 כפול השורש הריבועי של y בריבוע, פחות 5 בריבוע. בפירוק לגורמים נקבל 2 כפול השורש הרבועי של, 5, של Y, סליחה, ועוד 5 כפול 2 כפול השורש הרבועי של Y פחות 5. זאת נוסחת הפרש הריבועים. ובמונה נקבל 5Y כפול 2, כפול השורש הרבועי של y, 5 כפול 2 שווה 10 וזה Y בחזקה ראשונה, והY הזה הוא בחזקת חצי. נוכל לרשום פשוט Y כפול השורש הרבועי של Y, 10 Y כפול השורש הרבועי של Y, או y 3 2, או Y בחזקת 1 וחצי, כל אחת ולבסוף, 5y כפול 5 ועוד 25y. נוכל להמשיך ולפשט את הביטוי. ובכן, נראה למה ישווה המכנה. במכנה נקבל 2 בריבוע, כלומר 4. כפול השור שריבוי של y בריבוע, שהוא y. 4y, ואחריו פחות 25. ובמונה למעשה נוכל להשאיר את המונה כמו שהוא. <אנשה> נוכל לרשום אותו בדיוק בצורה שבו רשום כאן. או לא ציגו את הוראי משותף Y, אפשר לרשום את בצורה אחרת, אך כדי לא את ה-10, נשיר... אותו... ה... ואם נרצה לרשום זה קצת שונה, נוכל לרשום 1, וזה אז נוכל לרשום את בצורה או אפילו ונוכל גם לרשום את של y, כל צורות הרישום האלה שוות ערך, وعد 25y بكل بكرة لماد ما يخرج له فوخ منحني اي رציונالي لمسبار رציונالي مكفي